ידבר בקנס כזה מה אתה מצפה? ראשית, כל שיגיד שהייתה יחידה לוחמת שהיו יהודים שידעו שבתוך מה אין לא יעשינו שום דבר בחוסף הזה שיתנו ביטוי לזה משהו שיהודים נאבקים vaquí ne